Φωνάζει πάλι ο Απόστολος Παύλος και λέει, φεύγετε την πορνία, φύγετε, απομακρυνθείτε. Για όλα τα άλλα αμαρτήματα δεν, λέει, δεν φωνάζει τόσο πολύ, ειδικά για τις αρχικές αμαρτίες φωνάζει πάρα πολύ, φεύγετε την πορνία. Κάθε αμάρτημα που κάνει ένας άνθρωπος είναι εκτός τους όχνους, λέω ψέματα ο νους μου, η ψυχή μου, είπε αυτό, λαμπλαμπλα, λόγος είναι, λέει, ψέματα ή ότι δείποτε άλλος κεφτό μεταρρυθμίζει ή οτιδήποτε άλλο σκέφτομαι, ξέρω εγώ είναι εικόνας, φαντασίες, λογισμοί κτλ. Όλα λέει, τα αμαρτήματα είναι εκτός του σώματος. Εκείνος ο οποίος πορνεύει, αμαρτάνει στο ίδιο του σώμα, δηλαδή, κρεμίζει τον Ναό του Θεού. και αν κρεμίσει το Ναό του Θεού, σε ποιο ναό, σε ποιο σώμα θα μπορέσει να παραμείνει ο Θεός, να έρθει να νοικιάσει και να μας δώσει ενίκειο. Γι' αυτό και δεν έχουμε κέρδη, γι' αυτό και δεν έχουμε ωφέλειες και είμαστε φτωχοί επειδή αμαρτάνομαι σαρκικά. Πολλοί άγιοι άνθρωποι σήμερα να αναφέρω αυτόν τον Άγιο άνθρωπο ο Νεφραίμ που είναι στην Αριζόνα της Αμερικής λέει ότι οι Έλληνες θα φτωχύνουν, τώρα για θα φτωχύνουν επειδή έχουν πέσει στις αρχικές αμαρτίες. Ασφαλώς, άμα έχεις ένα σπίτι άδειο ή ένα σπίτι κρεμισμένο και δεν το ανοικιάζεις και δεν θα πάρεις ενίκειο, οπότε δεν θα έχεις τίποτα. Ο Θεός τι είχε πει, θυμάστε, λίγο πριν από τον κατακλισμό, που καταμίνει το πνεύμα μου επί τους ανθρώπους τούτους, είχε Νόε, επειδή όλοι έχουν γίνει σάρκες, όλοι ασχολούνται μόνο με τις σαρκικές αμαρτίες.